Arma teribil prin care Vladimir Putin vede tot ce face România, armata rusa copertuat Marea neagră. În Crimea au intrat în in funcțiune noi stații radar de tipul 55 j 6 mene bomă, anuncă în sa de marcii Izvestia, citând o surs din Comandamentul Superior al Forcelor Aeriene Ruse, potrivit publicației Vzgliad. Aceste stații radar, al celor numre nu este precizat, au fost instalate la începutul anului 2018 pentru a controla spațiul aerian din întreaga zona Mării Negre, conform ziarului menționat, scrie agerpres. Respectivele sisteme au capacitatea de a detecta până la 200 de cinte, de la elicoptere subliniere avioane, până la aparate hipersonice subliniere i rachete de croazier care se deplasează cu viteze de până la 18.000 km/h, pe orați de până la 1. km sub liniere la altitudin de până la 600 km, fiind capabile de a calcula coordonatele lor exacte. Conform presei ruse, aceste stacii radar de frecvențe mari subliniere imediat analizează date despre cinte hipersonice sublinierei aerodinamice în condicii meteorologice dificile subliniere transmit informația colectat forcelor antiaeriene. Astfel de radare pot detecta. Capta sublinierei urmărcinte în afara atmosferei sublinierei pot determina nu doar coordonatele, ci sublinierei apartenenca acestora. Sistemele radar 55 j 6 unul dintre cele mai avansate din clasa lor, sunt de regulă montate pe o platformă mobilă subliniere i pot fi transportate rapid în orice parte a crimei. Relev media ruse. Fostul subliniere i forcelor antiaeriene ruse Alexandr Gorkov a declarat pentru Izvestia ce, datorită acestor radare, Marea Neagră este astfel acoperit complet de un câmp radar. Prin intermediul acestor radare, Rusia poate controla spațiul aerian până în strâmtorile Bosfor sub liniere -I dardanele, mai spune el. Sunt staci radar de detectare pe distanțe lungi? care permit monitorizarea situației aeriene, ci aviației sublinierei pot identifica potențialele amenințări la mari distanțe, a adugat Gorkov. Potrivit Vzgliad, acest radar noi subliniere sublinierei ar fi demonstrat deja eficien ca la baza aerian rus Hmeimim din Siria.